හ්ම් ආවාණි කිව්වා ගේමල් සෙන් සින්ද පඩංගල එන්න කිව්වා සෙන්ද පඩංගල ආයි නනේ ඔඩියෝ මම පඩංගලද නෑ මම පඩංගලද නෑ බලට සත්‍ය මුටි කරන්නේ තට්ටය තමයි මොකමද එනා නැත්තේ ඉස්සරහින් ගේනකො එනා තට්ටයයි මඩට ඒකෙනෙ ගන්නකො තට්ටයෙන් ගන්නකො ඉස්සරහට core <laughs> io subscribe කරලා නැත්තම් subscribe කරගෙන යන්න like එකක් હોય comment